Městské lesy Hradec Králové i letos v jarních měsících přistoupily k zalesňování ploch po těžbě dřeva. V některých lokalitách nechávají lesníci přírodu, aby si sama poradila, přirozenou obnovou, jinde pomáhají se tím semen nebo sadbou odrostlých sazenic ze škole. Je v městských lesích se nese ve znamení zalesňování, v letošním roce vysadíme téměř 47 000 sazenic. V městské lesy se dlouhodobě snaží zvyšovat zastoupení listnatých dřevin, to znamená, že z těch 47 000 je většina, drtivá většina drtivá listnáčů. Jsme rádi, že se nám povedlo při úspěšné spolupráci s technickými službami využít i projekt REJUS, kde jsme vybrali více jak 5 tisíc korun na nákup stromků. Z listnatých dřevin jsou to především duby, pak buky, olše a další. Tak obecně lesy, které jsou smíšené, jsou vždycky stabilnější, ať už z hlediska třeba větrné kalamity anebo kvůli biotickým činitelům, tedy kůrovcům. Kromě zalesňování upozorňují lesníci v jarním období také na rizika požárů. V jadním období je u nás největší riziko požáru. Je to z těch důvodů, že momentálně svítí sluníčko, v půdě je sice vláhy dost, ale dešťů v posledních týdnech moc nebylo a ten vítr vysušuje vrstvu listí a trávy, která zbyla z ploňského podzimu. Takže jak pokud lidé chtějí opékat, chtějí rozdělávat ohně, je potřeba opravdu vyhledávat ta povolená ohniště, Zakázáno je třeba i kouřit. Jaro je v lesích také ve znamení mláďat. Tady lesníci návštěvníky městských lesů upozorňují, aby se k ním chovali ohleduplně a především, aby měli své psy na vodítku. Na mláďata bychom také neměli sahat a v přírodě bychom měli udržovat klid.